Топить постійно. Що, бувало таке, що викликаємо два-три рази, три рази на день, і воно все тече. На місяць десятки разів затоплює каналізаційними стоками підвал п'ятиповерхівки на проспекті Миру 67, розповідає мешканець квартири на першому поверсі. Анатолій Поцілуй. За листопад місяць до четвертого десь разів 20 забило вже. Якщо ви були в подвалі, то ви бачили, яке там багнюки. І там вона, вона все в хату йде, і ця багнюка все дихає на першому особистому етажі. Аби позбутися цвілі, у квартирі довелося робити ремонт, розповідає Анатолій. Всі кімнати були в цвілі. Люди в 100%. Цвіль, бо я з цієї цвілі ледве виліз, Я ж то все грунтував. Е, Головний інженер управляючої муніципальної компанії Озерна Галина Сладкомедова каже, труба до зовнішнього каналізаційного колодязя у четвертому під'їзді на проспекті меру 64 збивається четвертий раз на рік. Коли забивається каналізаційна мережа, внутрішньобудинкова, ми проводимо очистку каналізаційної мережі по цьому внутрішньому виводу каналізації до каналізаційного колодязя. До чотирьох разів це десь був забій каналізації, а внутрішньобудинкова забивається каналізаційна мережа. Тут частіше забій, каналізація проявляється в підвальному приміщенні і там ми проводимо прочистку. За словами Галини Сладкомедової, каналізація забивається за вини мешканців будинку. Забій каналізації трапляється досить часто. Буває різний людський фактор – бутилки, полотенця, простині. Оце все ми можемо витягувати. В період закруток ми витягуємо різні овочі. Коли от забивається оцей колодязь, він наповнюється оцими нечистотами, і в результаті під напором потрапляє в цей загальний вивід каналізаційний потрапляють ці нечистоти і видавлюється глушка, яка знаходиться в підвалі. Мешканець будинку Анатолій Пецелуйк каже, не вірить, що у регулярних затопленнях підвалу фекаліями винні мешканці будинку. Не може бути такого, щоб люди три рази на день кидали, щось, щоб забивалося. Ну, зараз якась така вонь, по-перше. Во Ну, наприклад, я на п'ятому етажу, то я не, не відчуваю це, а ці нижні. До прочистки колодязя за цією адресою виїжджають кілька разів на рік, говорить начальник служби каналізаційних мереж міського комунального підприємства Хмельницького водоканалу Олександр Ліпський. Самопливний колектор діаметр 250 мм працює в технічно справному стані в даний момент. Ми його обстежили пів години буквально назад, зараз працює все нормально. Два-три рази було за рік от, от, от, на даний адрес. За словами Олександра Ліпського, каналізаційна мережа у Хмельницькому протяжністю 400 кілометрів. Після прочистки каналізації у підвалі будинку провели дезінфекцію, каже головний інженер, управляючий муніципальною компанією Озерна Галина Сладкомедова. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.